حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ کلمہ توحیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی اور استخفاف نہ کیا جائے صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق میں بے پرواہی و استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائے اور ان کو بند کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے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 اور اس کے رونے یا بند کرنے اس کے روکنے یا بند کرنے کی یا کم از کم تکلیل کی کوئی صحیح کوئی کوشش ہے ہرگز نہیں ایسے خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی انعام ہے ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ اسباب نہیں پیدا کر لیے حضرت عائشہ رضی رضا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی اللہ کا عذاب اگر زمین والوں پر نازل ہو اور وہاں کچھ دیندار لوگ بھی ہو تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو سب کو اثر پہنچتا ہے مگر آخرت میں وہ لوگ گناہ سے علیحدہ ہو جائیں گے اس لیے وہ حضرات جو اپنی دینداری پر مطمئن ہو کر دنیا سے یکسو ہو بیٹھے اس سے بے فکر نہ ہو کہ خدا نہ نخواستہ اگر بنکرات کے اس شعیوں پر کوئی بلا نازل ہو گئی تو ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جی دوستو